A to tu máš? Zkouším, jak funguje přečerpávací elektrárna. Přemýšlela jsem totiž dopředu a chtěla jsem se na dnešní díl pořádně připravit. Super! No akorát můžu simulovat jen vyprazňování horní nádoby a ne její zpětné doplňování. No, já jsem ráda, že se snad dnešek tak pěkně připravila, ale nebylo by lepší si o té elektrárně nejdřív něco říct? No, asi by to nebylo na škodu. Tak to vezmeme rovnou k exponátu. Tak jsme tady. Chceš se toho ujmout? No, radši ještě ne, mám jenom základní informace. Dobře, tady na tom exponátu si ukážeme, jak taková elektrárna vlastně funguje. A ty? Mezi tím budeš simulovat cestu samotné vody. Zde máš horní nádrž. Ta je teď naplněná vodou. Jak točíš klikou, pouštíš vodu potrubím z kopce. Ta díky gravitaci přirozeně stéká dolů a zde roztáčí turbínu. Vidíš? Díky tomu se vyrábí elektřina, která se rozvádí dál do elektrické sítě. Následuje další část potrubí která vodu odvádí dál do spodní nádrže. Když nastane vhodná doba, voda se za pomocí čerpadel začne potrubím čerpat zase zpět do horní nádrže. Když se naplní, je opět připravena k použití tak, jak jsme si teď popsali. To vypadá jako docela dost složité zařízení. A taky, že je a nákladné. Proto máme v České republice jenom tři. A to náhodou vím, které. Jsou to Štěchovice dvě, Dalešice. A dlouhé stráně. To je super. Většina lidí totiž zná jenom elektrárnu dlouhé stráně. No to bude asi jejím vzhledem. Je totiž opravdu pozoruhodná. Podívej. Když jí mezi lety 1978 až 1996 budovali, v podstatě odtěžili špičku kopce. Horní nádrž je tak zajímavá, že je dokonce i vyhledávaným cílem turistů. Je pravda, že je to opravdu fascinující stavba. Pojďme si teď ale povídat o tom, proč vlastně stavíme takovéhle elektrárny. To mě zajímá. Připadá mi totiž, že je to jen trochu jiný druh vodní elektrárny. Počkej, hned ti to řeknu. Představ si, že v České republice se denně vyrobí určitá porce elektřiny. Je ovšem velice těžké odhadnout, zda se ta elektřina spotřebuje přes ten den nebo ne. No jasný. A co se teda stane, když se nespotřebuje všechna? Tady právě přichází na scénu ta přečerpávací elektrárna. Aha, už tomu začínám přicházet na klouk. Takže když se nespotřebuje všechna vyrobená elektřina, tak se vezme ten přebytek a… A napustíš s ním horní nádrž elektrárny. Když je potom později potřeba, jejím vypuštěním vyrobíš elektřinu novou. Takže jde o takovou obří dobíjecí baterii. V podstatě ano, v podobě vody přechováváme přebytky energie, které pak můžeme později použít. Hustý. No a já mám ještě jednu poslední otázku. Můžeme přečerpávací elektrárnu brát tedy jako zdroj čisté energie? Čistě teoreticky ano, ale jen v případě, že pro práci čerpadla využíváš obnovitelných zdrojů energie. A to je v praxi dost složité. Super, tak dík. A já jdu přečerpávat další vědomosti o energetice. Sem. Jak